Deputatul PNL în Comisia SRI se opune propunerii lui Dragnea, pe mine nu-mi impresionează faptul ce se decide să seara închisele video. Deputatul PNL Cezar Preda, membru în Comisia de Control al activității SRI, a apreciat că nu este nevoie de o comisie special pentru legile securității naționale întrucât cât există în dezbatere un pachet legislativ pe această temă. Dacă seara la televizor este iar sublinierea o dezbatere, cine pe cine urmează subliniere te, cine nu respectă drepturile fundamentale, PSD sublinierea e de inventează pentru a doua zi un program al Parlamentului. De fapt, asta facem de un an sub liniere-i ceva. Am să vă aduc câteva argumente ca să vedeți ce nu trebuie luat în serios această chestiune, în sensul ce mâine, marci, nere, avem dezbaterii parlamentare pe lege. În dezbatere în Parlament, e la Comisia de Aprare, merge. Deci, lucrurile merg pe inițiative legislative care trebuie să modifice sublinierea să armonizeze sublinierea. i până la urmă, să modernizeze legislația actuală. Pompierismul sta ce invent mecomisii ca să vedem cu legile securității naționale, eu nu prea, a declarat cezar preda la parlament, potrivit Ager Press. El a adugat, întrebat despre faptul ce sublinierei legile justiciei au fost discutate într-o comisie special, ce legile siguranței naționale nu le face domnul Sebastian Gic, ne? Dacă voia să le fac, le fecea când era membru al comisiei, subliniere inicial Tom care este, la ora actual, inculpat. Legile securit 5 se fac atunci când un stat are nevoie să sublinierele le modernizeze. În lucru acesta se face deja, comisia sublinierei propus, sunt în dezbatere, v-am informat. Eu cred ce cecenii României trebuie să înțeleagă ce o armonizare de legislație nu se face printr-o decizie la partid. O armonizare de legislație se face pe cerințele care sunt la un moment dat, a mai declarat Cezar Preda. Fiind întrebat dacă opinia sa este ce nu este nevoie de o comisie specială pe legile securitcii naționale, deputatul PNL a spus, da, a subliniere acum nu a fost nevoie, după cum a constatat, nici de comisia apartamentul, aci vezut a ci ce făsuial a fost la sfârst subliniere IT, nici de comisia care, chipurile, Ancheta SIPA, nici de aceste audieri ferez făr subliniere IT de la Comisia SRI, care nu au adus nimic nou, decât au plimbat pe oamenii cu probleme în faca camerelor de luat vederi. Lumea s-a obi subliniere nit, cu acest stil de a modifica agenda public sublinierei. pe mine nu-mi impresionează faptul ce se decide să arancise închiselef sau un alianc, coaliție ce se vei anunce pe dumneavoastră ce vor să facă a doua zi. Din punctul meu de vedere, nu e nevoie de nici o comisie, există legile deja în dezbatere, modificările legilor securitcii naționale, a subliniat Preda. resublinie din camerei deputaților Liviu Dragnea, liberal social-democratilor, anuncat luni ce se viitoare. Cel mai probabil, va fi înființată o comisie parlamentară special pentru modificarea legislației privind securitatea națională. În acest sens au fost desemnați doi coordonatori, Gabriel Vlase sub liniereii Claudiu Manda.